يا مرحبا بجمال اللي جماله جمال واهلا هلا بن اللي سطع نورها. يا جمال, جماله جمال هلا بن اللي سطع نوره حكيمة العقل معروفه ما فيها احتمال لا قالت العلم كل يمشي يبشرها الله عطاها الغلا والله عطاها الكمال والله عطاها الفخر والعز ورجعت بعد لا تدخل على نفسي المشتاقة سرورها والفرحة تعمنا لعيوني سمحة القبار <تصفيق> على الزندي تباشر لحظة حضورها جد في مرحبا بالجمال اللي جماله جمال واهلا هلا بالرفوع اللي سطع نوره يا مرحبا بالجمال اللي جماله جمال واهلا هلا بالرفوع اللي جمال هلا سطع نوره حكمة العقل معروفه ما فيها احتمال قالت العلم كلٍ يمشي يمشي عطاها الغلا والله عطاها الكمال والله عطاها الفخر والعز بحضورها منورة بيتها ما فيه شك شاهد من لعيون سمحه القبر على الزندي تباشر لحظه حضورها جت بالسلامه نوره بنت وفاء الخصم يا مرحبا بالجمال اللي جماله جمال وهلا مهلا بالرفوع اللي سطع نورها يا مرحبا بالجمال اللي جماله جمال وهلا مهلا بالرفوع اللي سطع نورها وهلا مهلا بالرفوع اللي سطع نورها